Міжнародна швейцарська організація «Медейр», яка спеціалізується на гуманітарній допомозі з середини березня цього року відкрила офіс у Хмельницькому, розповідає її представниця Тетяна Рожок. Весь цей час в області організація надає непродовольчу допомогу вимушеним переселенцям. Це в основному засоби гігієни, які засоби для облаштування житла для людей, які живуть абсолютно без умов. Також будемо реалізовувати проекти у вузьких напрямках, таких як забезпечення водою, забезпечення гідних умов проживання і медичний напрям Сьогодні вона разом із представниками інших міжнародних організацій зустрілися із представниками місцевої влади в обласному центрі для налагодження зв'язків. До Хмельницького прибули міжнародні партнери, офіси яких знаходяться в сусідніх областях. Юлія Сибірянська приїхала з Вінниці, де знаходиться офіс міжнародної організації з міграції. За її словами, від початку війни організація допомагала 13 громадам Хмельниччини і зараз потребує інформації, чим можуть допомогти територіальним громадам. Ми вже роздали майже 6 тисяч одиниць непродовольчої гуманітарної допомоги, серед яких є ковдри, матраси, рушники. Іншими напрямками є невеликі ремонти переобладнання і оснащення центрів розміщення внутрішньопереміщених осіб. Партнерський майданчик сьогодні презентували, аби міжнародні організації могли краще орієнтуватися, як допомогти Хмельницькій області в гуманітарній сфері, каже заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Під цим майданчиком буде створена інтерактивна карта потреб нашої області, де кожна територіальна громада буде виставляти свої потреби регіональні. Чиновник говорить, основна допомога спрямовуватиметься на потреби переселенців, оскільки від початку війни 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб захотіли залишитись у Хмельницькій області. Діана Колесник, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.